Близько дев'ятого, коли люди починали свій робочий день, в будівлю влучила російська крилата ракета. Центральні секції обвалили з 9 до 1 поверху. Пошуково-рятувальна операція тривала 5 днів. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Співробітники обласної військової адміністрації, обласної ради, Господарського суду, військовослужбовці різних підрозділів, які здійснювали оборону урядового кварталу. Бачив ракету, вона над головою прилетіла, полетіла в центр. Ми якраз сідали в машину, сіли в машину. Ми теж були в центрі, скажімо так. І там за дві хвилини було на місці, ми вже бачили, що там відбувається. Ми з носілками підходили до вікна, і хлопці вже ми їм передали носілки. Вони Людей ложили на носілки і передавали нам через це вікно, тому що через центральний проход не було можливості пройти. І ми одразу виносили до дороги, там вже швидкі нас ждали. Стояла лісниця, і ми через перемичку перелазили і просто спускалися. Тут без лісниця спускалися. Це по цю перемичку була е, мусора, завала. Я не знаю, де вони були в той самий момент. Могли б бути на поверсі, там, на каву пити. Ну, там, де ми збиралися там, постійно, коли там десь якісь збори, то ми збиралися, там, каву купили, щось обсидили, пішли. І, мабуть, там, Велика частина була там, і я навіть розумію, що батько мій був там, тому що його винесли, коли мене хлопці не пустили до нього. Я як сидів, мабуть, а я там сидів, де пам'ятка там, де струни пам'яті, то я сидів там щось в телефоні, дивився, розбирають, бачу, якогось виносять. Я бачу, що хлопці глазами шукають мене, я ж розумів, що це батько, я побачив годинник на руці, я почав йти, вони мене затримали, не пустили. Я Єдине, що я запам'ятав, що він залишився в позі, як він сидів, тобто ну, так, ось так у нього руки були, на дивані сидів, там її ноги піджаті, то тобто, я розумів, що він на дивані, так, наче кажучи, він так на дивані там, і під завалами його і, його, і там, доставали. У цьому кабінеті знаходилася Тамара Старажук, працівниця прес-служби, вона отримала поранення і щодоси проходить певне лікування. І у цьому кабінеті був Ігор Єрмаков, теж наш працівник, начальник відділу. От саме з ним ми побігли сюди доверху і шукали дівчат. підіймалися сходами, які тут є, тому що саме цього дня, мабуть, на щастя багатьох, хто в цій будівлі був, не працювали лифти. Підіймалися по сходам, десь я знаходилася між шостим і сьомим поверхом, коли роздався вибух. Але в перші хвилини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 Кажемо так, восьмого поверху до да, дев'ятого поверху. Я бачила голубе небо. Розуміння, мабуть, почало приходити десь з часом того саме, ну що, що відбулося. Ну окрім того, що ми знали, що вже знайшли, хто е -е, постраждав, кого ще чекають. І кожного дня ми чекали повідомлення на нас спільний чат. Сині власному робочі. Я пам'ятаю навіть, коли тут були останні записи Але... Щось писала ще... Живий Ось була якась комісія освітня Записи Це біля ваша Було двоє співробітників, вони загинули, вони виконували свої службові обов'язки, але, на щастя, увесь апарат обласної ради Ганна Володимирівна Замазєєва відпустила додому, тому більшість співробітників працювали дистанційно. Ті, хто перебували тут, на жаль, вони перебували в тому крилі і їх знайшли під завалом.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 військові, ТРО, комунальні служби — на той момент все було зґрутоване, як дружня велика команда. Ці питання, що ви здаєте, чому там людина осередила, я теж задавав, чи можна було цього уникнути, на жаль. Ні, тому що функціонування цієї, цієї механізму потребувало щоденної роботи, ми просто б не змогли зупинити область на декілька днів в той час. Чи могло б бути менше, менше, вже можливо, тобто там, виставу, забрати охорону, там, ще людей десь. Для мене це важка ідея, скажімо так.